D'un raconet el sol faria un clos en la tarda tan clara i el llibre preferit em fora el llarg d'amistat somiada. I aconseguia el sol i mera mica el llibre amb sa paraula. Però la tarda amb flor, sense paraules, m'ha dut el llibre estès d'aquella orbiu que en tota cosa parla i el llibre se m'adorm sol a la falda,